السلام عليكم وحكا فيديو جديد فيديو اليوم معرفة عن فيديو قاسي جدا يعني عن تحديثات في اليوتيوب يعني انت معافة يوتيوب تقامل تحديثات رحيبة خوفة وأسطورية وأبعضها تكون سيئة وغير قيمة فأول شي ندخل على قناتك بعدين ندخل على أي قناة هنا بعدين نضغط على فيديوهات وتضغط هنا تكون هنا بس قائمتين. يعني فقط. هذول القوائم. والحين انضافت قائمة جديدة وهي مقترحة لك. وعندما تضغطها مقترحة لك يعني نضغط الفيديوات مقترحة لك. يعني اي قناة يعني اي قناة ذهبت لها ستكون في هذه. يعني اي قناة ذهبت لها سوف تظهر لك مقترح. يعني الفيديوهات اللي يقترحها عليك اليوتيوب. اول شي نضغط هنا. سكرين شوت هنا انا خلينا نشوف الخوتي سكرين شوت هنا احسن فيديوهات انا كمان شلتس بث مباشر أه بس احنا سو فيديو أخس أوكي فكما شو خدت كده فيديو قصي تابع اليوم وعن تغيير جديد في اليوتيوب وعن إضافة خانة جديدة في قائمة الفيديوهات والشولتس والبث المباشر فكده بنتابع اليوم وصل لك قناة لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ويدفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.